الله وبركاتو فيديو جديد شقه للبيع على شارع سوريا الرئيسي شقه مساحه 200 متر عماره مدخل اسانسير الشقه طراز على الشارع شقه بالدور التاسع وفوقيها ادوار مش اخر دور زي ما احنا ما شايفين الشقه كمان مكيفه وفرش نطلع على الطراز نجيب مساحه الريسبشن السفره بعد كده نخش على طرقه التوزيع اول حاجه على يدنا الشمال المطبخ بعد كده بنلاقي أول حمام فيه بلكونه منشر بعد كده بنلاقي أول غرفه فيها بلاقار ميزه ان الشقه مش مجروحه من الجنب بعد كده الحمام الكبير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 انتظرو مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته